بسم الله الرحمن الرحيم والدين والزيتون وطورسين وهذا البلد الأمين فإذا ف... فَإِذَا فَرَوْتَ فَمَنْ وَإِلَى رَبِّكَ فَاوِمْ فرق فَإِذَا فَرَوْتَ فَمَنْ وَإِلَى رَبِّكَ فَاوِمْ فَإِذَا Ah <laughs> I'm Oh